Niech to nie ma. Niech to nie ma. Niech to nie ma. Tak, staje muzykę. Ta-da-ro! Ta-da-ro! ka se cijep, pa neka kripa. Tako treba da da, da radi. Potrkaj i nego prošla. Da. Evo, jači od drugog. danas sudjava na Sjetskom u Beogradu, prosje više od 40 Krenula je iz Njemačke, proširila se po cijelom svijetu, evo da bili smo ovdje na istom mjestu 20 možujka i evo sad opet na današnji dan. E, boži, ovi przetno sreće, riječ glavnog organizatora e, ovog poslada. Ova mjesto u svjetskoj površnosti svobode drugi dio. Ljudi koji se plaše bolesti, skon svoj strah ili za samu bolest optuživati one koje e, službenom korona narati ne vjeruju i propitkuju da. Ljudi pa koji se boje gubitka svojih prava i sloboda, skloni su zbog toga prozivati one koji nose maske. Zbog toga inicijativa Prava i slobode poziva sve ljude da žive, žive površu slobode svaki dan. Pravno je je pravno je početni svojeg prava. What